وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه فأخرجنا من خضرا نخرج منه حبا متراكبا صنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لأهل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 الدكتور وخلق كل شيء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 لقوم يعلمون. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلنا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 ونقلب افئدتهم وابخارهم كما لم يؤمنوا به اول مره يوم